هو كاميران خليل ومتى وكيف بدأت مسيرته المهنية في تركيا وما هو رأيه وتقييمه للسوق العقاري التركي جميع هذه التساؤلات وأكثر تجدون أجوبتها في برنامج إسأل كاميران موظفو تي دي اي يوجهون باقة من الأسئلة المتنوعة لمديرهم العام تابعوا معنا المقابلة أنا كاميران خليل عندي شركة تشتغل في مجال الاستثمار العقاري والإنشاءات وبلشت هذا المجال من عام 2000 وتقريباً 2013 قبل بشوي تقريبا بلشت هذا المجال واسست الشركه هي تركيا شقه الاحلام وصرنا نعرض الفيديوهات على اليوتيوب من على منصه اليوتيوب طبعا وباقي السوشيال ميديا ودخلنا في اسلوب شوي مختلف صرنا نذكر المشاريع اسماءها ومعلوماتها وموقعها وكذا وهيك وطبعا ننقل المشاريع بحيث انه عرضنا للمشروع مو فقط من اجل الترويجه بس من اجل نقده لهذا المشروع، هو مشروع مناسب، شو تقييمه، شلون التشطيب تبعه هيدي التفاصيل هي هذا الشيء انا عملته في تركيا شقة الاحلام لحد الان فانا كاميرا خليل الأساس اسست الشركه. اهلا وسهلا بك وان شاء الله بالتوفيق. شنو تنصح المقبلين الجدد الى تركيا؟ يلي بدهم يعني هو في ناس بدها تجي مثلا مشان تستثمر فاللي يجي مشان يستثمر ممكن يكون في عنده فرصه كثير آه كبيرة في هذا الموضوع الاستثمار العقاري لاني فعلا في فوائد آه جيده جدا في موضوع الارباح الممكن ممكن يحصلها من الاستثمار اما آه يلي يعني بده يجي مشان مثلا آه يعمل بزنس له علاقه في شيء ثاني غير الاستثمار العقاري فالفرص كثيره يعني بده يشتغل مثلا في الزراعه في آه تربيه المواشي في الانشاءات مثلا آه في صناعه الالبسه في صناعه الموبيليا في آه الصناعات ممكن شوي تكون اللي التقنيه اكثر من هيك يعني هذا شيء متاح اما يعني كبلد ناشئ مثل تركيا او بلد فيه مثلا نقول عنا دوله ناميه مثل تركيا فالامر شوي بتحس فيه فوائد اكثر من دول يعني هون بتحس دائما في نمو بهذا السوق ما وصل لسه لمرحله فيها اشباع او كذا فبحس انه المستثمرين هون دائما بلاقوا فرص حلوه اما بده يجي هون مشان مثلا يستاجر شقه ويعيش ويحاول يلاقي بزنس فالشركات العربيه كثيره اذا كان شخص مثلا ما دام محتوى تبعنا بالعربي فغالبا عم بالعربي الشركات كثيره وهذه الشركات عم على اشخاص يكون عندها خبرات عشان تيجي تشتغل فيها ففرص العمل فعلا متوفره بشكل جدا مناسب في تركيا فهي مناسبه لجميع الشرائح اللي بدها تيجي على البلد والاهم انه فيها ديمقراطيه وفيها حريه وفيها كمان تفهم وتقبل للاجنبي بشكل عام أستاذ كاميران بطبيعة أكيد بطبيعة عملك الذي بدأ ب 2013 تعرفت على الكثير من المشاريع. السؤال اللي أنا حابب أطرحه عليك الآن ممكن تخبرنا ليش الواحد لازم يتملك شقة في إسطنبول؟ أستاذ نصر هو ممكن سؤال صح ليش الواحد ما يتملك شقة في إسطنبول؟ يعني أنت هم يتملك شقة في إسطنبول. أول شيء في عندك عوائد استثمارية. جدا ممتازه من ناحيه تضخم سعر العقار. الرقم الثاني في عندك عوائد من الايجار. ثلاثه كمان ممكن واحد يحصل على الجنسيه التركيه اذا استثمر عقار فبترشح اسمه حتى يحصل على الجنسيه بده يكون قيمه العقار اكثر من 250,000 دولار. فهيدي كلها فرص ممكن الواحد ما لاقيها في دول اخرى. يعني يمكن حتى اكثر شيء مشهور في تركيا هو السياحه زائد الاستثمار العقاري. الناس تيجي لهون لتركيا مشان تعمل سياحه وتشوف البلد او مشان تستثمر في العقارات. في بعض الشائعات مثلا او بعض الناس قالت انه ما في حدا استفاد من الاستثمار العقاري في تركيا مثلا بسبب ارتفاع سعر الدولار او يلهو. هون الموضوع مو دقيق يعني ما بعرف هذا الموضوع اذا كان ببالك او لا بس انا حبيت هلا اطرحه. لاني لما بترتفع اسعار المواد البناء أو سعر الصرف لما بيفرق يعني لما يكون في عندنا مثلاً الدولار بيساوي كذا ليرة بعدين الدولار صار بيساوي أكثر من هيك ليرة فانخفضت قيمة الليرة فاللي اشترى بيكون اشترى بالدولار قيمة شقته المفروض تكون خفضت لكن هو ما هيك عم بيصير المواد الأساسية تبع البناء أغلبها مرتبط بالدولار مثل الحديد مثل الإسمنت ومشتقات هالقصص هاي والأمور اللي بيستوردوها أساساً من برا فعم قيمة إنشاء الأبنية وبالتالي عم ترتفع قيمة الأبنية القديمة هي انباعت من قبل، ف... يعني بيكون عنده مثلا عقار اليوم سعره مليون وجنبه شخص عم يبيع نفس العقار جديد بمليونين، فهو ما رح يقبل يبيعه بمليون، بده يرفع السعر مشان يكون عنده عوائد اعلى، فأنا بعتقد انه كل الناس اللي استثمرت في تركيا استفادت، حتى اللي عاش في فترة الجاب تبع الدولار منلاحظ مثلا قبل تقريبا عام 2016 كان مثلاً سعر الثلاثة وصالون في بايلوك ديزو حوالي 300 ألف ليرة اليوم سعرها في بايلوك ديزو حوالي مليونين وشوي ليرة الشقة الثلاثة وصالون فهو الدولار شو ما كان يكون الجاب يلي عمله الشخص اللي استثمر في أي عمله كان فهو مستفيد استفادة جداً رائعة صحيح بدليل أنه في مناطق زاد سعر العقار خلال سنة واحدة فقط 50% في اسطنبول بالاضافه اذا بدنا نقارن مشاريع ثانيه وحتى مناطق اخرى بشكل مختصر في مناطق زاد فيها السعر خلال سنتين 100% حتى في مشاريع وايضا المشاريع اللي عم يتم انشائها الان من قبل الدوله التركيه مثل قناه اسطنبول الجديده هذا كله عم يعطي اهميه تصديقا لكلامك للاستثمار لتشجيع الناس على الشراء في تركيا بغض النظر حتى عن اشياء اخرى يرغبها الاجنبي والعربي بشكل خاص اللي هي السكن بالنسبه للسكن بالنسبه للخدمات بالنسبه كبلد في اه نعم المجمعات اللي عم يتم بنائها فيها الحمايه الامنيه او الخدمات الاجتماعيه فهي كلها اسباب عم بتشجع الناس على التملك في تركيا والاهم مثل ما ذكرنا هو الاستثمار لانه غير الجنسيه في عندنا مثلا الارتفاع ارتفاع اللي عم يصير في الاسعار بسبب الطلب حتى وبسبب المشاريع اللي عم يتم انشائها الان من قبل الحكومه التركيه <تصفيق> نعم أه بدي حابب اسالك سؤال اخر أه تي دي اي هي واحدة من مئات الشركات التي تعمل بالتسويق العقاري أه انا بدي اللي بدي أسأله أه شو اللي بيميز تي دي اي عن باقي شركات التسويق العقاري فهمت <تصفيق> عليك أه يعني جوابك الجواب لهذا السؤال هو منقول انه تي دي اي هي تقريبا يلي عملت شكل التسويق العقاري الحالي يعني الناس يلي عم تشوف الفيديو على اليوتيوب ما كانوا بشكل عام يدوروا باليوتيوب مشان يأخذوا فكرة عن عقار هذا الشيء ما كان مطروح تماما يعني بتذكر أنا وقت بلشت في هذا المجال عام 2013 وفتحت القناة ما كان في شيء اسمه شخص بده يفوت على اليوتيوب مشان يدور على العقار تمام الفكره ما هي موجوده يعني ولا بتخطر على بال حدا ما في هيك شيء فردت انا استفيد من هاي المنصه اللي كانت اساسا في مرحله نمو ممتازه فالبميز اول شيء تركيا شقه الاحلام او تي دي اي عن باقي الشركات هو التفرد في كل نقطه قامت فيها يعني هي تقريبا منقول انه اول قناه قامت في عرض عقارات على اليوتيوب هي اول قناه او اول شركه تعطي كل المعلومات عن المشروع يعني أسمه ومعلوماته كلها بدون كود بدون شيء وفي شغلة كمان مهمة في موضوع العرف تبع التسويق العقاري دائما المسوق العقاري بيقول أنا هذا عقار وعندي أجمل عقار موجود وهذا أفضل عقار ممكن يكون متاح هيك الكلام اللي بنحكي لكن نحن ما هيك نحن في تركيا شخص الأحلام منقول سلبيات المشاريع قبل إيجابياتها وهذا الكلام من لما فتحنا القناة بنقول أه بنعطي أه لحد الان تقييم أه عن المشروع أه بيضم عده عوامل منها مثلا تشطيب الشقه كيف تقييمه من مية أه اطلالته موقعه فهدول كلهم أه خدماته للمجمع هذا كله بيلعب دور في يطلع رقم خاص بهذا المجمع هذا المجمع شو تقييمه فنحن لحد الان ما في عندنا ولا مجمع أه عايطينه تقييم 100% ابدا قد ما كان جميل، ما في عنا ضمن معايير التقييم تبعنا ما وصل عنا مجمع كامل 100%، فنحن العميل تبعنا مجرد ما يفوت على الويب سايت او يحاول يتواصل معنا او يفوت على قناتنا على اليوتيوب، بيلاقي كثير شغلات هو ما كان ممكن يسمعها من حدا من سلبيات المشاريع او تقييم المشاريع او كذا، معلومات ممكن عن المنطقه ما كان ممكن ياخذها من حدا. فممكن نختصر الموضوع او نختصر سؤالك في انه اللي بيميز تركيا شقة الاحلام هو التفرد في كل شيء عملته لحد الآن تفرد يعني نحن عملنا شغلات ممكن بعدين في ناس قلدتنا وعملت مثلنا لكن نحن اللي عملنا هذا الشيء والبقية صاروا يقولوا فعلا هذا هو الطريق الصح فخلونا نعمل مثل تركيا شغل العالم. ولسه في كمان عنا كثير أفكار لقدام رح نشتغل عليها استاذ كميران لو رجع فيك الزمن لورا تختار تركيا للاستثمار أم تختار بلد هو صار معي هذا الشيء اساسا كان عندي خيارين كان ممكن اروح على فرنسا وكان ممكن اجي على تركيا اللي خلاني اختار تركيا هو يعني انا عملت فيديو عن هذا الشيء بقناتي على تركيا شخص الاحلام انه تركيا بلد اسلامي كثير مهم الواحد ينتقل من ثقافه لثقافه تكون تشبهه الطعام يكون نوعاً ما مناسب يعني اذا شخص بده يجي يعيش في بلد معين ويستقر ويحاول يعمل فيه الشغل يكون نوعا ما قريب من ثقافته، فلذلك انا حبيت اجي على تركيا، ومع انه كان عندي خيارات اخرى يعني في دول ثانيه ممكن اطلع اسافر عليها، وما بعرف اذا كان ممكن اعمل هذا النجاح اللي عملته هون، يعني ماني متاكد، بجوز ان كنت اروح على دوله كثير متقدمه وما يخلوني احسن اشتغل بالطريقه المريحه اللي بدي اشتغل فيها، يعني اول شيء كنت بدون شركه لحالي بشتغل، وبعدين صار في شركه تطورت الامور صار في شركه اكبر ف بعتقد اذا رجع الزمن لورا يعني رح ارجع اختار دائما نفس الخيار انه تركيا هي البلد يعني ممكن انا اعمل فيه آه شغل. طيب استاذ كاميرون شو هي احلامك؟ لوين رح توصل بالاخير؟ اه سؤال كبير شوي طيب يعني بالنسبه لتركيا شقة الاحلام آه ما بعتقد انا في عندي حدود لهذا الموضوع يعني لسه في عندي افكار انه اعمل شيء اسمه اتمته لموضوع العقارات انه تصير فعلا يحسن الواحد يشتري عقار اونلاين يعني نحن حاليا مثلا في تركيا شخص احلام في ظل ظروف كورونا عندنا مبيعات اونلاين كثيره لكن انا رايي يكون في اتمته هذا الموضوع فهذا انا شايفه مستقبل لبيع العقارات انه تكون عندك وكيل عقاري او شركه عقاريه انت تتعامل مع تثق ممكن تعمل جميع أعمالك أونلاين من خلال هيدا الشركة أنا بعتقد في مستقبل لشراء العقارات أونلاين يكون بيشبه شراء أي شيء في أي بلد أو عن طريق أي منصة مثل ما أنت بتشتري من أمازون أو من أي شيء تاني سلعة معينة وبتعرف إنه هيدا السلعة ممكن بدا تجيك فغالبا هي رح تجي بنفس المواصفات لأن الموقع أساسا هو موقع محترم وشركة تضمن خدمه اعطت ضمان مثلا استرجاع ففي بعض الافكار اللي عندي انه ممكن نحن نتوسع باتجاه هذا المجال بالمستقبل واساسا نحن دخلنا الانشاءات من فتره قريبه فممكن كمان يكون في عندنا مشاريع في تركيا سقف احلام صفق طموحات يعني ما في ما بحسن يعني بفكر فيه ما موجود يعني يعني دائما انا من النوع اللي بدي اكثر اكثر اكثر شغل اكثر توسع اكثر مشاريع اكثر، سيطرة اكثر، يعني هذا الشيء انا طبيعي يعني بدمي يعني ما بعتقد انه ممكن احط خط لهذا الموضوع. استاذ <تصفيق> كمرام هلا تركيا وبعض دول العالم خسرت كثير في فترة كورونا، خسرت سلبيا. في الفترة هاي مثلا احنا كيف انت بتقدر تحكيل الجمهور او المتابعين شركة تركيا شركة الاحلام، كيف تخطيتوا هذه الفترة؟ كيف استمريتوا في هاي في العقار؟ كيف نجحتوا في الأمور خلال فترة كورونا؟ استاذ محمد بفترة كورونا كان في ميزة شفتها انا بال الازمة بشكل عام، كان فيها شغلة حلوة انه الناس كانت بالحجر، والحجر يعني كانت الناس موجودة في بيتها، صح؟ نعم فالبارك ببيته شو رح يعمل إذا محجور؟ بالذات إذا كان فكروا الاستثمار أنا ممكن أكون اليوم بارك ببيتي وفكر أطلع أعمل استثمار في تركيا وما عندي مجال أسافر ما في طيران وما في حتى طلع من البيت ما في شيء أعمله غير التلفزيون فنحن بفترة كورونا صرنا تقريبا ننزل كل يوم فيديوهين أو ثلاثة صرنا أحيانا نكسر الحجر مشان نطلع نصور كان نصور ياخد شخص المواد أحيانا كنت أنا أخده أنزلهم على أخذ كروت الذاكرة وأرجع وزعهم للشباب اللي بيشتغلوا بالمونتاج، كل واحد أخذ معه كمبيوتر على البيت، اشتغلنا شغل كثير بتذكر هذيك الأيام كانت صعبة بس كانت كثير جميلة، ونحن يعني كنا عم طالع محتوى جدا راقي يعني بمستوى شغلنا، إضافة بفترة فعلا الناس كانت متعطشة حتى تشوف العقارات تبع تركيا. فزدنا المحتوى كثير وفعلا زادت عنا المبيعات بشكل جدا كثير وصار في عنا شيء اسمه شراء العقار اونلاين الواحد يجي يشتري بدون ما بدون ما يدخل البلد بيطلب مثلا اجتماع زوم بعد ما يشوف المشروع بالخريطه الجويه بالتفصيل تبعه بتقييمنا له بايجابياته وسلبياته بعد ما ياخذ فكره بيقول انا هذا المشروع اللي بدي اياه فبنعمل معه اجتماع زوم فبعتقد نحن بكورونا مح الشركات يلي استفادت كثير من هيدي الازمه طبعا هي ازمه مي جيده لكن نحن حاولنا انه نقول بالموضوع بحيث يكون مناسب لانه والحمد لله يعني كان فيه فرصه منيحه لنمو الشركه الحمد لله آه طيب آه الان تركيا شقه الاحلام او تي دي اي تعتبر من الشركات الرابحه ولا اللي تعرضت لاقله في الارباح في فتره كورونا او الارباح كانت مش متساوية قبل كورونا آه شوف هو مصروفنا نحن بفتره كورونا كان كثير كان مو قليل يعني انت لما عم تحكي على عدد الموظفين نفسه على موظفين جدد عم تجيبهم مشان تدربهم، لما عم تحكي مثلا على شيء اسمه تصوير المواد ونشرة وتجهيزها، عم تحكي على كمان اجارات لمقر الشركه يعني مصاريفنا كانت كثيره، ارباحنا ببدايه فتره كورونا بالذات فتره الحجر يلي ممكن تمت حوالي ثلاثة او أربعة شهور اللي كانت كل الدول تقريبا مسكره كان ما في ارباح ما في بيع يعني كان ما حدا حتى عم يحسن يشتري اونلاين لكن مع الوقت وقت اللي بلش شوي القيود تخف فعلا بلش الكفة تميل وبلشنا نحسن نغطي او نحسن نعوض خسائرنا اللي صارت بهي الفتره والحمد لله انتقلنا لمستوى جيد والشي اللي زرعناه بفتره كورونا بلشنا نحصده مجرد ما خف الحظر نعم استاذ كاميرا حضرتك بلشت 2013 مثل ما تفضلت بوقت يعني من 8 سنوات كانت بالفعل كان في حيتان بالسوق العقاريه، كثير صعب انه حضرتك شب طموح جاي على تركيا جديد، يمكن اخذ فرصه طويله لحتى تعرف على السوق العقاري، كيف قدرت انك تتحداهم وتغوص بالسوق العقاري وتمشي عكس التيار، ونفس الوقت يعني شو صر نجاحك؟ كيف قدرت من من شب طموح جاي من حرب بسوريا، تعب منها ورهق منها، شو شو سر المثابره والاجتهاد اللي تعبتهم يمكن بسنوات كثيره لحتى نشوفك اليوم بهالنجاح وانا شخصيا بتابعك من 2018 وبشوف مدى النجاح الفيديوهات اللي كانت جدا بدائيه، ادوات تصوير بسيطه جدا، اليوم نحن عم نشوف شركه تي دي اي واحده بتنافس وتناطح كبرى الشركات العقاريه بالسوق اللي صار يمكن اكثر من 10 سنين. شو سرك استاذ كاميرون كشخص؟ استاذ حسام اهلا وسهلا، هو الفكره في الاستمراريه والتركيز. كثير مهم انه الواحد يشتغل اي شيء يستمر فيه وفعلا يركز فيه بعطيك مثال أه بتذكر هلا اجى على في سوريا في مدينه حلب أه في كان أه انت من مدينه حلب ولا من انا من دمشق طيب أه بمدينه حلب كان في عندنا شيء اسمه الجميليه بالجميليه كان في محل فروج اسمه فروج حموده فالمحل فروج هذا كثير قديم كثير قديم سموا الشارع فروش حمودة او شارع حمودة ليش؟ يعني, يعني الناس صارت تروح بدأ تسأل عن شيء معين بيقولون شارع حمودة بدأ تشتري فروز بيقولون لهم يعني محل كتير قديم وصار عنده سحبة طبعا صار بجوز اول عدة سنوات عانى ممكن يكون كان اكله طيب بعدين تغير ممكن يكون كان اكله سيء بعدين صار احسن لكن هو بشكل او باخر هو استمر واستمراره هون خلاه عنده علامة موجودة عند كل الناس انه هذا الشارع اسمه شارع حمودي تسمى باسمه الشارع فمثل هذا كثير يعني تتخيل هلا اليوم انت تروح تشتري زرار وتروح تحطهم عند محطة المتروبوس تبع اي محطة وتم عم تبيع هناك زرار سنوات ممكن ما احد يشتري زر لأول سنة تاني سنة لكن بعدين بده يجي الناس يقولوا بيع الزرار على جسر المتروبوس. بعد فترة رح يسموا جسر المتروس بجسر الزرار بعد فترة رح تلاقي انه انت الوحيد اللي عم تبيع زرار بتركيا فهو موضوع الاستمرارية والتركيز على هدف واحد يعني مو تشتت انه انت مثلا تيجي تعمل شركة تشتغل فيها كل شيء تشتغل اقامات مثلا تشتغل اقامات وتشتغل تأمين وتشتغل عقارات وتشتغل جدوى اقتصادية وتشتغل خدمات صحية وتشتغل زراعة شعر وتشتغل وتشتغل طيب كل وحدة بحد ذاتها هي بحر إذا أنت ما ركزت فيها بشكل في كامل ما رح تحسن تنجح وحتى تحسن تنجح بعد ما تركز فيها لازم تستمر فبظن هدول هن السرين الاستمرار والتركيز طيب عندي سؤال ثاني استاذ على حضرتك كمستثمر دخلت على السوق العقاريه على السوق التركيه اشتغلت عملت نجاحات والكل بيشهد لك فيها شو بتنصح المستثمر خصوصا راس المال الاجنبي مسمى انه جبان بيقول لك انا ما حغامر بمصاري ببلد أم والله عم بشكل الظاهر انه هي فيها مشاكل سياسيه، في مشاكل اقتصاديه، انت كمستثمر عمدت من سنوات اكيد عانيت من تقلب الاسعار، كنت موجود بوقت كان في تخبطات اقتصاديه عامه للعالم وكورونا وكل القصص، اجت بوقت اللي انت حضرتك موجود فيه، شو بتنصح المستثمر لحتى يقدر يفوت على السوق العقاريه بقوه من غير ما يخاف؟ المانحه هو راس المال مين وشو مكان يكون جنسيته الشخص اللي بده يستثمر بده يتم خايف انه هيدا الفلوس راح هو حطها بالمكان الصحيح ولا هو كان استثماره مثلا غير صحيح او استثماره غير مجدي يعني ما حق بالنسبه لهذا التساؤل فمن وجهه نظري انا انه الاستثمار في بلد ناشئه او بلد ناميه هو استثمار ناجح بكل المقاييس لاني انت اساسا اذا انت ما تطورت البلد هي عم تتطور عم تطورك اجباري عنك يعني البلد هي عم يجيب تجيب استثمارات فانت حتى لو ما اشتغلت البلد هي عم انه انت تشتغل بحيث انه تجيب لك زباين يعني انت اليوم اذا فتحت اي شيء بتركيا وما عملت ولا دعاية ولا عملت شيء الناس لحالها بتلاقيك لانه في طلب بالبلد في ناس عم تيجي مشان تعمل شغل فبعتقد انه الاستثمار في بلد نامي هذا امر ممتاز وتركيا حتكون بالفتره القصيره القادمه وحده من اعظم الدول بالناحيه الاقتصادات توصل للدول بالترتيب ضمن اول عشر اقتصادات في العالم عم بقولوا تقريبا في عام 2023 يمكن هذا الموضوع يصير اسرع لانه في صار عندنا الغاز المكتشف حديثا بكميات كمان مهوله اضافه لقناه اسطنبول الجديده وفي لسه مشاريع كثير للدوله موضوع المشاكل السياسية أو التقلبات السياسية اللي قلتها ما بعتقد هي تقلبات سياسية، نحن يعني إذا ممكن نقارن تركيا في أي بلد أوروبي بنلاقي كل بلد الأوروبية عم من أزمات إذا بدنا نقارنها في تركيا. مثل مثلا فرنسا، مثل ألمانيا، مثل عدة دول يعني بتلاقي أنه في عندهم فعلا مثل أمريكا مثلا دولة عظمى وصار فيها شفنا وقت كان خروج ترامب كيف فممكن نقول انه امريكا انهارت او تركيا او فرنسا تدمرت او المانيا او بريطانيا صار فيها لا يعني البلاد اللي فيها ديمقراطيه فهي فيها ازمات سياسيه يعني هذا شيء طبيعي هذا شيء الصحيح لكن مع الوقت بتلاقي انه البلاد اللي ما فيها ديمقراطيه هي البلاد اللي ما فيها مشاكل سياسيه هي البلاد اللي ما بتعطيك فرصه حتى تتطور نعم صحيح ما شاء الله سؤال آخر أستاذ كاميران بالنسبة لموضوع قشرة الأرض في تركيا بشكل عام فيها ضعف وهذا بيتسبب بكثرة الزلازل والإهتزازات الأرضية كيف ممكن أن نطمئن أو نطمئن بالنسبة للسكن في منطقة مثل تركيا؟ بالذات هو منطقة محر بحر مرمرة أه يعني حتى هذا الشيء يعني في دراسات علمية كثير عليه ويقال إنه في ضمن هاي الدراسات إنه في زلزال كبير راح يكون وهذا أرضية كبيرة راح تكون في السنوات القادمة لكن في عام 1999 على حد علمي يمكن بهالتواريخ صار في زلزال كثير كبير وراحت ضحايا كثير في إسطنبول ومدن أخرى قريبة من إسطنبول فبعد هيك تركيا وقفت كل شيء اسمه رخص بناء تماما للجميع. وكل مشروع كان لسه بلش يبني رجعوا خلوه يهد ويرجع يبلش من جديد حطوا شروط جدا قاسيه حتى عده فتره البناء وقف يعني ما بقى حدا يحسن يبني لما تطلع الشروط الجديده تبع البلديات فحطوا شروط قاسيه من ناحيه البتون المستخدم شو المنطقه ممكن تبني فيها عدد الطوابق اللي بدك تبنيها النوع الاسمنت مثل ما قلت لك المستخدم الركيزه اللي بدها تكون تحت الاسمنت يعني حتى ايه تخيل معي مثلا انه انت بالانشاءات اذا انت فكرت مثلا بدك تبني فيلا. أه ما بتحسن انت تبني وتتصل بالبلديه تقول لهم تعالوا لا. انت مجرد ما تجيب الحديد وتبلش بدك تصب الارضيه بدهم يجوا يتاكدوا انه فعلا الحفر صار بمستوى كافي ولا لا. بعد ما تحفر وتصب اول طبقه بيرجعوا كمان يتاكدوا انه فعلا هيدا الصب كانت مستخدم فيها البيتون اللي هو مقاوم مقاوم للزلازل. الطريقه البناء هو فعلا مقاوم للزلازل ولا لا بعدين كل ما طلعت طابق بدهم يرجعوا ييجوا يشيكوا انت ما فيك انت تعمل طابق فوق طابق قبل ما تاخذ توقيع موظف تابع للدوله بأنه يسمح لك تنتقل للخطوه اللي بعدها فتركيا كثير حريصه انه يكون البناء تبعها مقاوم للزلازل مع الاسف نحن عم نشوف هيدي الازمات موجوده في دول كثيره موضوع الزلازل وحتى في دول متقدمه عم تعاني من موضوع الانهيارات في الابنيه لكن بنقول انه تركيا ما بخطوره هذيك الدول لكن بنفس الوقت عندها بنيه تحتيه عم تحاول دائما تطورها، يعني مثلا في مناطق كامله في تركيا في اسطنبول مثلا عم نحكي ما دام اسطنبول والزلازل، في مناطق كامله باسطنبول البلديه عامله شيء اسمه اسطنبول عم نجددك بالعربي هيك اسمها، مثل نوع من الاعلانات. ف بتعمل اتفاق مع شركات الانشاء وبتعمل اتفاق مع السكان وبتربط شركات الإنشاء والسكان بحيث أن هاي السكان القديمين يعطي أبنيتهم لشركات الإنشاء تعمل عليهم أبنية جديدة وترجع لهم إياها هاي الأبنية الجديدة طبعا هي مقاومة للزلازل فهذا الشيء تقريبا بده يصير بكل إسطنبول بس طبعا بده وقت حتى أنت تغير مدينة ضخمة مثل إسطنبول أبنيتها القديمة كلها موضوع بده وقت لكن هذا الشيء عم يشتغل عليه وبشكل مستمر يعني من سنوات إلى الآن نعم صحيح ملحوظة هذه الأمور في آخر هنا. وبالنسبة لموضوع العملة في آخر فترة صارت تنزل بشكل ملحوظ جدا في انحدارات شديدة جدا في الليرة حتى أنها وصلت إلى 8.5 8.6 هذا التلاعب اللي بيحصل بالنسبة لليرة التركية هل هذا الموضوع يؤثر بشكل بشكل ما على العملاء بالنسبه للي جايين من الخارج هو طبعا بياثر بس لكن بياثر بالمرحله القصيره جدا يعني انت اليوم اذا بدك تشتري عقار من الحصول على الجنسيه بقيمه 250 ألف دولار العقار هذا يلي قيمته 250 ألف دولار طبعا انت بدك تشتري بالليره التركيه حولت بما قيمته 250000 دولار للليره التركيه جيت بعد يوم شفت انه قيمه الليره التركيه انخفضت من 250000 دولار صارت 200 و 45 ألف دولار فانت ما بقى مؤهل انك تحصل على الجنسيه بدك تضطر ترفع المبلغ مرة ثانية تشتري عقار ثاني او تغير العقار او بشكل او باخر ف على المدى القصير هو كتير بياثر فنحن دائما بنقول للمستثمرين اذا انت بدك تستثمر في عقار من اجل حصول على الجنسيه فحاول تاخذ عقار يكون في فرق حوالي 8000 دولار على الاقل فوق ال 250 من اجل اذا صار فرق بسعر العمله تكون انت بالسيف سيف سايد لكن على المدى الطويل الوضع مختلف تماما بالوضع الطويل انت اذا اشتريت عقار اليوم حتى لو انخفضت قيمه الليره بالمستقبل مواد الانشاءات عم تزيد قيمتها وهذا الشيء حكيته ببدايه الفيديو فعم تزيد قيمه مواد الانشاءات انت هون عم بتصير عندك متعهدين بناء عم يضطروا يبنوا بتكلفه عاليه وبالتالي عندهم شقق أسعار عاليه وكل شقق مجاوره لهي الشقق الأسعار عاليه كمان بدها ترتفع اسعارها فهون انت رجعت يعني إذا اشتريت في مشروع قيد الإنشاء فأنت أساسا ما لك بريسك تماما أما إذا اشتريت مثلا في مشروع جاهز فمع الوقت رح الكفة تعادل نفسها والأمثلة كثيرة كثيرة كثيرة ل كثير مئات العملاء يلي يعني اشتروا بفترات معينة وارتفع سعر الدولار وزادت عقاراتهم أكثر بكثير من الفرق تبع ارتفاع صرف سعر الدولار يعني كثير فبعتقد إنه هذا على المدى الطويل مو أمر سيء طبعا ما مريده لكن اذا صار لكن على المدى القصير لازم الواحد يكون شوي حذر آه، تمام استاذ كاميران هلا نحن بشكل عام شايفين شركه تي دي اي وشايفين مكانتها وشايفين كيف وصلت ولكن حابين نحن نعرف وايضا المشاهدين يعرفوا عن بدايات تي دي اي كيف بلشت وكيف الان آه، وصلت للمكان اللي هي فيه يعني فعليا بنحكي آه، رائده في مجال العقارات في تركيا فيا لو توضح لنا كيف بدات وكيف وصلت للي هي عليه الان شكراً لسؤالك أستاذ كاظم التركية شقة الأحلام يعني هي بلشت من فكرة أنا لما جيت لهون بسبب الظروف في سوريا والحرب فما أنا ما شخص بعرف العقار يعني ولا شيء بعرف عن العقار لكن أنا درست شيء اسمه أثار يعني الأثار القديمة فكنا نشرح عن أثار نحن ما شفناها يعني نشرح عن مثلاً قصر معين عن بوابة معينة في حضارة معينة فنتخيل الأمور نحن ما كنا شايفينها فأنا كان عندي هذا الفيجن موجود أنه أنا أحسن أشرح عن مدينة أو أحسن أشرح عن شارع وأحسن أشرح عن قصر أحسن أشرح, أحسن أشرح عن بوابة أو عن تمثال أو لون القصر عن الكرسي تبع الملك فكان عندي هاي أساساً الأمور أنا بحبها ودرست هذا المجال الأثار لأني بحبه فحسيت لما جيت على تركيا انه انا بدي اشتغل طبعا ما اخترت اني اشتغل عقار العقار هو اللي اختارني يعني اجباري عني بدي اشتغل اي شيء كذا فشفت العقار هو واحد من الفرص يعني ممكن ابلش فيها بسرعه فبلشت اشتغل في هذا المجال اضافه انه انا كان عندي كمان حب للسينما وحب للتصوير وللمونتاج وكذا فبلشت القصه بمشي على الاجرين واخذ التليفون اروح عند واحد مثلا اقول له هذا التليفون ممكن تمسكه وتلحقني مشان اصور الشقه تبعك فبعدين اخذ هذا الفيديو وانزله على الكمبيوتر واعمل له شويه مونتاج وارجع انشره على اليوتيوب فقبل كنت ما اطلع انا بالفيديو قبل كان امسك انا الكاميرا وامشي يعني ما كان في انا لكن في شخص الله يذكره بالخير قال لي خليني امسك وانت تجرب احكي كان الفيديو سيء بشكل عام ما بعرف بحكي مثل هلا ما بعرف بخجل وصرت اعرق لكن رغم سوء الفيديو المشاهدين حبوه يعني كانت تجربه جديده يعني ما حدا بيطلع هيك قدام فيديو بيحكي عن عقار بالذات لما بتحكي انت عن شغلات ما كويسه في العقار. فالناس حبت هذا الاسلوب صارت تشجعني فيمكن يعني بتشكر دائما متابعيني يعني هن فضل كثير كبير على المستوى اللي وصلنا له او حتى على الشركه بشكل عام المستوى اللي وصلت له. مع الوقت اجى الموظف الاول والثاني وحتى لحد الان يمكن الموظف الاول أو يمكن الموظف الأول أي بالضبط لحد الآن موجود بالشركة الأستاذ سماح والثاني والثالث والرابع وبلش بعدين شركة تكبر حتى صرنا هلأ يعني رقم عدد موظفين كتير كبير يعني صار في عنا أقسام صار في عنا شركات حتى أخرى بتشتغل في مجالات أخرى مثل مثلا الاستثمار أو الانشاءات أو كذا فهذا الموضوع باختصار أنا عملت فيديوهات على قناتي ممكن تحكي بوضع بشكل يعني مفصل أكثر بس ما ممكن نطول فيديو كثير يعني مشان ما ناخذ مرأة المشاهدين. نعم صحيح ونحن شايفين يعني النتيجة وشايفين ما شاء الله المكان اللي اللي وصلت له تي دي أي. السؤال الثاني ممكن يكون شوي موضوع حساس ولكن أيضاً حابين نعرف عنه موضوع الدعاوى القضائية، حابب أعرف كم دعوى قضائية تم رفعها عليك شخصياً أو على تي دي أي وأسباب هي الدعاوى. <تصفيق> يعني بشكل عام الشركات الكبيرة دائماً بتعاني من موضوع إنه يجي شخص مثلاً يرفع عليه دعوة قضائية أو كذا لكن نحن في تركيا شخص الإحلام كان عنا طريقة مختلفة في التعامل مع هاي الأمور فما بل لك أنا كشخص ما كان عندي أخطاء يعني كان عندي أخطاء مثلاً في بعض التوصيات يعني ممكن تكون بالبداية غير صحيحة أو غير مناسبة بسبب أنا ضعف خبرتي لكن جميع هذه التوصيات اللي قدمناها لعملاءنا وكان ما في عندهم فوائد تركيا شقه الاحلام رجعت اخذت شقق من العملاء دفعت لهم قيمتها بالكامل ورجعت لهم استثماراتها كامله فانا بقول لك انه نحن في تركيا شقه الاحلام ما ولا دعوه قضائيه على الشركه لحد الان وسمعتنا تماما ممتازه قدام كل العملاء يعني نحسن من نقول مثل ما كانت تركيا من زمان صفر مشاكل مع الكل فنحن تماما صفر مشاكل مع الكل جميع العملاء اللي استثمروا من خلالنا هن تماما كسبانين ما في ولا عميل ممكن يكون استثمر بمبلغ أو اشترى شيء وبعدين حس حاله أنه ندم أو خسر أو ضاعت فلوس أو كذا هذا شيء ما موجود بسيفيتنا ولا بأي شكل من الأشكال والحمد لله ما في ولا دعوة قضائية على شركتنا أو حتى عليه بشكل شخصي ما شاء الله جميل جداً وسمعت الشركة طبعا هي أكيد أكبر شاهد على هذا الأمر سؤالنا الأخير اليوم لحضرتك هو شو بتوجه نصائح لمتابعينا وللأشخاص اللي بيشوفوك اليوم نصائح بشكل عام لشخص اللي ممكن يفكر يفتح بزنس خاصي ممكن يفكر يستثمر، فبصفتك شخص عملت هذا الامر سابقا ونجحت فيه بشكل كبير، وشو هي نصائحك بشكل عام؟ يعني اي شخص بده يجي يستثمر في تركيا لا يتردد ابدا، حتى لو كان راس ماله هو ولا شيء، يعني انا بلشت هذا الشغل كان صفر، يعني حتى كنت مدين يعني 1000 دولار ولا شيء، ولا ولا معي. فبعد اسبوع هيدا ال1000 صارت 1700، فشوي شوي شوي بعد سنه كنت فاتح شركه. فالموضوع مو مو بهالصعوبة بالذات هذا الكلام حكيته بالفيديو في الدول النامية، الدول النامية حتى اللي ما عنده فرصة حتى الضعيف بده يكبر معه مو بايده. الدولة عم تكبر فانت الفرص عم تجيك حتى لو انت بارك ما عم تعمل شيء. فأي حدا بده يكبر في تركيا أو يعمل بزنس فيتشجع ويجي وراح يحسن يعمل بزنس بكثير تولز سهلة يعني هون التركي يعامل نفس الأجنبي ما في إنه لأنك أجنبي ما فيك تفتح غير باسم تركي ما في هالشيء. تماماً مثل الاجنب مثل الترك ممكن تتعامل وبعد فترة اساسا من خلال الاستثمار ممكن تتحصل على الجنسيه التركيه كمان آه، تمام استاذ كميران بنشكرك جدا على وقتك بنشكرك على صراحتك بنشكرك على المعلومات اللي شاركتها معنا وسعداء وسع... جدا ب... بهي المقابله مع حضرتك ونتطلع ايضا للمقابلات الاخرى او اي اعمال اخرى ممكن تكون بينات ان شاء الله شكرا كثير استاذ كاظم بتشرفت انا فيك وكمان بجميع الاشخاص يلي وجهوا لي الأسئلة بصراحة قسم كبير منها كان هيك فاجأني يعني مثل هذا مثلا موضوع الدعاوي أو موضوع كذا بس الحمد لله يعني أنه متعود أنا على الكاميرا فمتعود على هاي النوع من الأسئلة أو هذا النوع من الاستفسارات فشكرا كثير لأسئلتكم شكرا كثير لأنه استضفتوني في هذا النوع من المقابلات عفو شكر لك كامل شكر لك سيد كاميرات